A teď zrovna studuju tady, v Austinu, na Maccoms. A jinak zpátky v Praze studuju bankovnictví na Vysoké škole ekonomické. A jsem na magisterském studiu. A studuji v Praze, mezinárodní obchod. A už jsem ukončila vlastně bagi, bakalářský studium a teď pokračuju na magistrově. A tady, tady v Austinu studuji teďka marketing. <laughs> ano, studuju. Dobře, A kde studuješ? Eh, studuju gymnázium, studuju na gymnáziu. Studuju eh, zdravotnickou školu. Střední školu. Střední zdravotnickou školu. Příští rok budu maturovat. Jo. Sorry. Příští rok budu maturovat. <laughs> studuju v Praze na Vysoké škole ekonomické. Studuju bankovnictví. Studovala. Studovala jsem nejdříve rok v Opavě, historii muzeologii. Pak jsem studovala v Plzni knižní kulturu.